رئيس الوزراء البصرة سوت ما واحد احد فمن من اهل بغداد بلسان العراق اكرم اهل البصرة يا رئيس الوزراء ولو بحي اسمه حي الجود ولو به الف وحدة سكنية الى الفقراء الذين يعيشون بـ بـ بالعشوائيات بحي اسمه حي الجود حتى يكون ذكرى انه في تلك السنه قد اضافت واستضافت البصره فاكرموا اهلها، عم لا تكرمها لا غربيه ولا بغداد، اكرم اهل البصره بالف ولو الف وحده سكنيه، هي لا شيء، بالف وحده سكنيه على شرط ان تاخذها دوله كافره لا تؤمن بالله. على شرط ان تجي دوله تكفر مع الله خلي تسوي لانه لان بالله لانه هجموا بيوتنا، لان يدعون بالدين سرقوا لانهم اتفروا صداقيه احنا نريد مطلب الناس عم يجيبون الكفار جيبوا الكفار لان المؤمنين شبعنا من عدهم المؤمنين شبعنا من عدهم الاحزاب الاسلاميه شبعنا من تنظيرها ومن بنائها جزاكم الله خير رحم الله وليكم الاحزاب الإسلامية ارفع لكم العمامه وربما لم يفعلها احد من قبلي او من بعدي يو رحمه الله والديكم.. واكرم.. شوفوا نشاكم.. خلي الناس الكفار تبدوا